یہ ہے ٹوکیو میں تیار کیا جانے والا دنیا کا سب سے مہنگا برگر جسے شیف پیٹرک شماٹا نے تیار کیا ہے اور اس برگر کی قیمت سات سو برطانوی پاؤنڈ یا تیرہ لاکھ روپے پاکستانی بنتی ہے اور اس بن کے اندر سونے کے زراعت کا استعمال کیا گیا ہے اس میں جاپانی نسل کی گائے کا مشہور ویگیو بیف استعمال کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس میں بتک کے جگر کا پیسٹ بھی شامل ہے جسے جاپان میں ایک مہنگا ترین کھانا سمجھا جاتا ہے یہ چھ انچ چوڑا اور 10 انچ اونچا ہے اور اسے اسپیشل آرڈر پر ہی تیار کیا جاتا ہے